Оксана Савчук, Свободівка, зареєструвала 22 березня цього року законопроект 7204 Верховній Раді про заборону московського патріархату. І зауважте, через сім місяців з обшуками добралися до їхніх таких осередків, скажімо так. І ми бачимо, що там знайшли. З 9 рік свободівці по всій Україні пікетують московські церкви. І вони в Україні знаходились під захистом української держави. Що попереднього президента, що теперішнього. Ну, на кінець-то почули народ, зрозуміли, хто там перебуває. І по тих обшуках ми просто бачимо реально, що там ну агенти ФСБ і якихось інших силових структур Федерації Російської, яка з нами зараз воює. І тут взагалі однозначна пропозиція, що то треба їх всіх збирати в одну купу, якісь слідчі ізолятори відправляти, і їх в списки на обміни з нашими військовополоненими. Тому що це є реальні вороги, які воюють зараз в Україні проти українського народу. Ми їх, і вони в нас тут під контролем. Їх всіх отак гарненько запакувати і до кордону на обмін на наших хлопців. Це один реальний варіант. А в Верховній Раді, я думаю, пошвидше прийняти цей законопроект. Як казала вже Оксана Савчук, що голоси, і також має інформацію з багатьма нардепами, спілкую з різних фракцій, і вони говорять, що голосів на цей законопроект вистачає, і зараз це точно на часі, і це рішення оперативно, і терміново потрібно приймати, і це більше буде вселяти сили і духу нашим бійцям, і пришвидшувати нашу перемогу. Дякую,